Codrin Tefnescu reacționează la achitarea lui Ponta, Iohannis va trebui să răspuns sublinierea i se, subliniere i ce -ar scuze. Codrin Tefnescu, secretar general adjunct al PSD, reacționează la decizia de de achitarea lui Victor Ponta în dosarul Rovinari turceni, în care n-a sublinierea se de închisoare. Decizia nu este o bombă pentru dna. Remâne însă o bombă pe care ne a aruncat-o în PSD, pe vremuri. Pentru ce acest dosar mizerabil fabricat lui Victor Pontă? Când era pre dintele celui mai mare partid din România sublinierei prim-ministru în funcție, a avut urmări grave asupra viecii tuturor, care au dus până la pierderea guvernării sublinierei anularea a ceea ce milioane de români votaseră. Practic, decizia statului paralel, n-a Sublinierei SREI în a crea această fecetură a schimbat în mod practic istoria națiunii, ceea ce este atât de grav încât nu poate fi contabilizat sublinierei cuantificat în acest moment. Este o asemenea nervozitate în rândul membrilor PSD sublinierei a milioanelor de simpatizanți care ne-au votat. Încât întrebarea firească pe care un necesit urgent un răspuns, cine se face vinovat sub i cine va fi tras la răspundere pentru toată această mizerie care la vremea ei a adus sublinierei prejudicii mari de imagine României. Iar Iohannis va trebui să răspund sublinierei se... Sublinierei cear scuze sublinierei pentru declarațiile făcute în cazul Ponta la momentul respectiv, a declarat Codrin Tefnescu pentru stiri pe sursero. Fostul premier Victor Ponta sublinierei Fostul senator Dan Nova au fost achitați, joi, de magistrații instanței supreme în dosarul turceni.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 Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semntura privat, complicitate la evaziune fiscală subliniere -i, sepelare de bani subliniere -i, subliniere -i, o pedeaps complementar în cazul acestuia.